τα χηματία μέρος το δεύτερον, έν, η σύνθεσις, δύο, ο ερεύνης το 3 τρία, η ανεξυρίδες, η σύλλακτοι, τα σαράμπαρα. τέταρα, η ο αοιαλούτρις, πέντε, ο αδιάβροχος κιτονισκός, έξι. He λουτρικέ το λουτρο χωπωκάμισον, το εγκόμβωμα, οκτώ το λουτρικόν χιιμάτιον, 9. τα ενεύναια, 10, χω εγκοί